okay جيت اليوم بموضوع جديد طاقه جديده باش نقول لكورونا شكرا وعلاش اختاريت انني نقول كورونا شكرا وبغيت نقدم لها طاقه حب وشكر وامتنان طاقه الشكر هي من اقوى الطاقات الايجابيه اللي ممكن نقدموها للناس اللي معنا والاحداث اللي كتمر بينا باي حاجه كتصحيحنا. لأنها طاقة إيجابية كبيرة كتخليك توصل السلام داخلي عظيم جدا علاش بغيت نقول كورونا شكرا لأنها علمتنا واحد الدروس عميقة جدا و دروس البشرية جد جد جد عميقة أول درس اللي ممكن نقول على كورونا ليه يعني شكرا أنها سلطات الضوء على المناعه ديالنا المناعة ديالنا تكون قويه وليس فقط مناعه جسديه لان اهم مناعه تكون عندك هي المناعه النفسيه كيفاش تتقبل الاحداث كيفاش تكون مرن معها وكيفاش تتصرف كيفاش يكون عندك خطط بديله في الازمات كورونا علمتنا ان المناعه النفسيه اهم من المناعه البدنيه لان ميك كتكون عندك مناعه نفسيه طالعه اوتوماتيكمون غادي تكون معها المناعه الجسديه طالعه علمتنا نهتمو بمناعتنا مناعتنا ونخصصوا وقت لنفسيتنا ونفكروا جديا في موضوع تطوير دواتنا وفي موضوع الرفق بنفسياتنا وموضوع اننا يكون عندنا واحد لا واحد الخلفيه النفسيه قويه لان المناعه النفسيه والمناعه الجسديه بيناتهم ارتباط ملي كتكون المناعه النفسيه قويه راه معها المناعه الجسديه طالعه ك تكون المناعة النفسية عالطاقة تكون نفسية هشة كتكون عرضة لأي مرض. إذا أول درس ممكن تعلمه من كورونا هو أننا حال الوقت بالفعل أننا نأخذ بعين الاعتبار الأمور النفسية بجدية ونعتو وقت أكبر من شخصياتنا ونفسيتنا ودواتنا التطوير ديالها. نستثمروا أكثر في دواتنا لأنه ملك يبقى معنا في الأخير. حاليا شيء واقف مثلا خدمه شيء واقف شنو كيبقى كي معاك كيبقى مع ذاتك كيبقى نفسيتك كتبقى معاك افكارك اول درس ممكن نتعلمه ونقولوا لها عليه شكرا ان الوقت حاليا وقت اننا نعاودوا النظر في مناعتنا النفسيه واش قوي؟ شكرا كورونا لانك النت التضحيه مهمه في الحياه كاين شي مراحل اللي كنخصنا نديرو فيها نضحيو فيها بشي حاجات باش ندوزو فالحاجات صعيب شحال من واحد دابا حاليا راه ما قادرش يجلس في الدار او مجبر ولا مقلق الوضعيه ما عاجباهش ولكن بالفعل ضحى باش يجلس باش ما يمرضش حتى البرين باش ما ي... يعلاش ي... ي... واحد ديال شحال من واحد راه خرج ضحى راسو باش يعاون واحدين اخرين شحال من واحد شحال كان كيدير شي حاجه وخرج كيضحي وكيديرها باش واحدين اخرين يكونوا مزيان خرج شي فينا معنى التضحيه اللي هو كبير وهاد المفهوم هذا اللي كان عندنا في شخصياتنا غادي يكون رائعين وغادي نكونوا مزيانين وغادي بطريقه غادي نمشيو ان شاء الله مزيان من بعد هاد الازم أه لي بغيت نقول هذا الفيديو علاش درته عموما باش كاملين نشوفوا هاد الاسماء هادي من منظور ايجابي ونقولوا لها كاملين نعطيوها طاقه ديال الشكر ديالنا وكاملين نحمدوا الله ونشكروه على اي حاجه دازت في حياتنا وعلى اي حدث داز في حياتنا لان قد ما حنا تقبلنا الاحداث وخليناها ودوك كدوز بسلاسه قد ما ما ما استقبلناش وبقينا كنفطادمو وكنا بقينا كنقاو كنوقعو في الصدمات وما وكنخرجوا بنتائج سلبيه هذا الفيديو هذا بغيتو يوصل لعدد كبير من الناس باش العدد الكبير ديال الناس يقولوا شكرا لكورونا ويحمدوا الله ويشكروها عليها و ان أنها دايزه ويحمدوا الله ويشكروا اكثر ويكثروا في الحمد ويكثروا في الشكر ويعطوها الطاقة حب وطاقة متينه لانها بالفعل أعطتنا دروس قويه جدا ودروس اللي حنا محتاجينها فهاد السر الله الا محتاجينها لان تال منحه باش ولينا غاديين راه مبقاش صحي رأى راه ولينا محتاجين اننا نفيقوا راه جاتنا شي ضربه هكا راه ما كان يعني هذا راه واحد الدرس باش التفيق باش تقول بالصحراء راه خصني ندير هادي وهادي وهادي وشكرا للأحداث لان الاحداث بالفعل هي راه حنا دابا اللي واقع هو انه هو عالمي لان كل شيء يعاني منه راه واحد في حياتك الشخصيه راه كيدوزوا منك عليك احداث قاسحه ولكن ما مع ذلك خصك تقول لها شكرا وتمثل ليها لانها بالفعل والحاجه اللي ما قتلاتكش راه كتعلمك كتوريك كتقوي الضربه لي ما كتقتل كتقوي اذا شكرا كورونا هذه ضربه ما قتلاتناش غتقوينا ولا قتلاتنا غنمشيو شهداء الا متنا غنموتو شهداء واذا ما متناش غادي نكونوا اقوى دعوه للجميع اهم حاجه ممكن تحافظوا عليها في هذه الفتره هي نفسياتكم لا داعي للاستار ولا داعي للهلع خذوا كل شيء بتوازن كل شيء خصو يتخد بتوازن لا خوف قوي لي غيمرضنا ولا ستار لي غيخلينا نطيحو فشي حوايج لي ما- ما, ما حنا فغنى عنها خذوا أهل بشكر وامتنان لأنها هديه من الرحمن ربي عطاها لنا وعطاها للعالم كامل انا قلت لكم الفرق راه كل واحد في حياته كيدوز من احداث وراح كتكون عليه احداث قاس قاسيه جدا ولكن دابا حنا شنو اللي كان في هذه كورونا انها عالميه اذا علاش حنا كاملين هذا الفيديو هذا بارطاجيه باش كل شيء اللي شافو يحمد الله ويشكره ويخرج طاقه ديال الشكر والحب في الداخل دياله ويقول كورونا أنا كنت قبّل كل حاجة تزنا منها أنا كنت قبّل أي حدث تحنا فيه ويقولها كورونا شكرا أنا أنك كنت قبّلك أنكِ كنتي تجربه جميلة جدا في حياتي وكنشكرك أنكِ عطيتيني دروس وأنا غنستافد منهم ندوز لمرحله واحدة أخرى نكون أقوى شكرا كورونا على جميع الدروس اللي عطيتيني بغيت كل شيء يقدم الكورونا ويقدم لله اولا الشكر وامتنان لان خصنا نعطيوا طاقه الشكر خصنا نعطيوا طاقه الحب طاقه امتنان لان بزاف صافي ذاك طاقه الخوف طاقه الهلع بزاف علينا حنا محتاجين حاليا نشكر الله ونحمده وكاملين نقولوا اللهم لك الحمد الشكر على كل النعم اللي عطيتينا ومن ضمنها كورونا والنعمه ديال الدروس اللي عطانا شكرا كورونا وشكرا للجميع اللي تصنّت ليا وبغى انه ت هو يخرج طاقة الحب وطاقه الشكر اللي عنده وشكرا للجميع وما تنساوش لاشين أبون بوكين نقول كورونا عليه شكرا انك خلقتي واحد التساوي ما بين طبقات وخلقتي واحد الانسجام ما بين الفقير والغني وعلمتينا انه لا قدره فوق قدره الله ونحن كاملين سواسيه كالضرب المرض كيجي الفقير وياتي كي الغالي كيجي كي اللي عندو اللي ما عندوش وطرق الاستشفاء متساويه يعني دابا وخا مثلا يكون انسان عنده فلوس في مكان راه راح ما يمشي لا بيتعاجل في فرنسا ولا في ايطاليا ولا, ولا في امريكا ويعالج المغرب مستشفى حكومي. اذا كورونا علمتنا اننا كاملين متساويين وشنو الفرق يكون بيننا تقوى تقوى ويكون الفرق بيننا الشخصيات و التفكير فقط اما المرض كيجي كل شيء وعلمتنا انه لا قدره فوق قدره الله وربي فاش كيقول كن كل حاجه راكوشي ديال كل كلشي ربي اللي كيدبره وربي اللي كيسخر فيه ثالث حاجه ممكن نقول عليها الكورونا شكرا هو انك خليتينا نرجع القواعد النظافه اللي دجاوا عندنا حنا في الاسلام ديالنا حنا كمسلمين عندنا قواعد نظافه خصنا نتبعوهم قواعد صحيه إلى تبعتيها كلها غادي تمشي صحيه الحمد لله عندنا الوضوء اللي هو خمسه المرات في النهار الحمد لله ربي دائما كيطلبنا اننا نكونوا نقيين ربي كيبغي العبد الطاهر ربي كيحب العبد اللي كيتقرب ليه في دياله ديالو ديما نقي ديما آه كتشم فيه طيب ديما كتلقاه نقي يعني هذه من ضمن الاشياء الاسلاميه اللي يمكن بعض المرات هي ما تهملات ولكن يمكن ما عليها عليه هذاك الاهتمام الكبير ولكن دابا حاليا نرجعات من اساسيات باش ان كل شيء يكون نظيف وكل شيء يكون نقي وكل شيء يكون أه هكا كنتقرب الله بالنظافه ديالو ثالث حاجه اللي ممكن نقول عليها كورونا شكرا هي ديوريه خليتينا نعاون خليتينا نكونوا واعيين ونكون منظمين أه ولينا كنشوفوا الصف في دابا كما تنتمشيو في الطاوله شي حاجه كنلقاو الصف كنلقاو ان الناس بداو كيلتزموا بواحد القواعد معينه بداو كيعاوبوا كي واحد الاشياء معينه خلي خلقتي واحد النظام واحد الانضباط خليتي الناس تجلس في ديورها وتجلس وتشوف شنو خاص تقطع وتفكر شنو خص هاتزيد في داك العلاقات اللي عندها في تقطار سوى زواج سوى اولاد سوى مع راسك خلقتي واحد نظام متناسق جدا شكرا كورونا ليك لانك بالفعل خلقتي واحد نظام جد رائع اليوم بغيت نقول كورونا شكرا لانك خلاصي فينا الجانب ديال التضامن الجانب ديال التكافل الاجتماعي. ان كلشي ناض كيقلب كيفاش يتعاون مع الناس كيفاش انه يعاون واحد خرين ما عندهمش كلشي بغا يدوز هذا كل بغا كلشي بغى ينخرب ان العالم المغرب يدوز من هذه الازمه نخرجوا ان شاء الله منها و حنا سالمين جميع الفعاليات تضامنات جميع الأطر تضامنو من أطباء لا من الممرضين من أمن لا من أساتيد كل شيء كلشي تضامن خلقة واحد الجو ديال تضامن كنبغي نقول للجميع لي وشاف الفيديو شكرا لوقتك اللي عطيتينا و الفيديو وشكرا لو أنك عمّمتي عممتيه للجميع ودرتي له ودرتي ابوني لشين باش يوصلوا المواضيع ديالنا الجديده وفعلتي الجرس باش اي موضوع اي حلقه تحطات تكون اول واحد كيشوفها وشكرا الى قدتي انك تنشرو للجميع باش كاملين نخرجوا مننا داك الطاقه ديال الشكر وديال الطاقه الامتنان باش نعطيوها للأحداث باش تكون صالحنا ومتكونش ضدنا شكرا لكل واحد كان إيجابي في هذه الأحداث شكرا لكل واحد قدر أنه يحول طاقة الخوف الطاقة إيجابية وقدر يستثمرها في هذا الوقت ويخرج أجمل ما فيه شكرا لكل واحد ضامن وشكرا لكل واحد اعطى أحسن ما عنده في الفترة للأزامة ما تنساوش أنكم يديكم الاختيار أنكم تكونوا مزيانين وتكونوا إيجابيين يديكم الاختيار أنكم تخرجوا طاقة الشفاء دائما كان أن اختياراتنا هي اللي كتلعب دور في الحياة اختاروا تكونوا سعداء اختاروا تكونوا أقوياء اختاروا تكونوا أصحاء واختاروا أنكم تتعلموا من الأزمات. شكرا للجميع وشكرا لله اولا وشكرا لنعمه الوجود وشكرا لاي حاجه في هذه الحياه اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل النعم اللي رزقتينا من غير حول منا ولا قوه وشكرا لله شكرا كنبغي كل شيء يحمد الله ونشكره هذه دعوه ان ربي اللي كيشكر كيزيد ربي قالنا نشكرو غادي يزيدنا نشوفوا النعم اللي باقيين عندنا ونشوفوا اي حاجه ايجابيه عندنا ونشكروه عليها وان شاء الله غادي ندوزوا هذه المرحله وانا ديما كنقولها وغنقولها وغنعاودها غادي نكونوا في المرحله الجايه من مور الازمه اقوى واحسن وغادي يكونوا عندنا فرص اللي غادي نشوفوها ان شاء الله كبيره جدا اللي دابا بضع شي حجره غد تخلف له اللي ما دارش شي حجره غيولي يديرها بطريقه احسن راه كلشي ان شاء الله مخلوق مع الله كنشكركم على الانصات وما تنساوش جيم ابوني بارطاجي باش تعمل الفائدة نهاركم مبروك وايامكم سعيده والله يخلينا يخليكم على خير